Привіт, мої любі, це канал Біоравлик каналізація Danville. Втікач, ви втекли із в'язниці Колдридж за допомогою таємних союзників. Якщо ви зможете добратися до річки Ренхейвен, вони обіцяють допомогти вам у наступному кроці. Глянемо наш щоденник. Objectives – цілі, notes – замітки, запаси – інвентар, tasks – завдання – птечі з в'язниці Колдріч, Мішн Клаус, підказки для місії, тут поки порожньо, Мішен Айтімс, предмети місії, також нема що показувати, замітки, письмові замітки типу листи, це те, що ми знаходили, рапорт офіцера, анонімний лист, книги про аббатство. аудіографії, допит корво, інвентар, ресурси, монетки, та Соколовський еліксир здоров'я. Кіринг-кліце для ключів. Гаджет. Пістолет міської варти. Та меч міської варти. Сучасна вогнепальна зброя використовували офіцери міської варти, ветерани та знать. Угу. Меч міської варти. Нашого тут нічого немає, ми все поцупили. Стандартизовані мечі з промислової сталі, надійні та практичні. Амо, боєприпаси, звичайна куля, боєприпаси до пістолету дуже гучні. Upgrades, нічого немає. Добре, гайда. Гайда. Знайдіть скриньку з припасами у каналізації. Він використав якусь вибухівку, щоб вирватися звідси. Таке не трапляється випадково. Думаю, що йому хтось допоміг? Хто знав, як це зробити? Банда з Батлстріт, можливо. З теж запастками-мінами, судячи з усього, тут хтось може бути. Файно є, якщо нам повезе, один з них дістанеться до Корво. Ти боїшся його? Він же сирконосець. Там всі торговці та повії. Ти дитятко, ти ніколи не бачив, яким він був. Я бачу, як він бився один проти трьох на тренувальному дворі. Він як смерч. Я сподіваюся, що це я його знайду. Я теж сподіваюся. Водопро провід міста Данвол. Замітка від друга. Корво, якщо ти це читаєш, це означає, що наш план спрацював і ти вирвався з в'язниці Колдріч. Один із наших зв'язних сховав для тебе зброю десь глибше в каналізації. Хапай спорядження і знайди Самуеля, там, де ці тунелі впадають у річку. Він приведе тебе до нас. Друг, який скоро зустрінеться з тобою. Що це взагалі? Заливні, вугрі, прачет? Делікатес. Вона й така копне. Ти казали за щурів? Голодні, мерзенні тварюки. Вони тут розміром з кота. Гра делікатно натякає. Що може статись із нами? Ніхто не вбереже вас від смерті. Вам не вбити щурячу чуму. Вам не вбити щурячу чуму. Ой-ой-ой. Пацючки. Пацючки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і файненько. Впали в водичку. Ага. Сховане спорядження. Сердешнє. Померли, мабуть, від чуми. Обіймаючись. Щоденник Деміана. У нас за мандою вистачило монеток купити лише половину необхідного еліксиру, навіть цього вже немає, і не лишається нічого, окрім як чекати. Ми дуже хворі, і вгорі нема де сховатись від міської варти. Вони вламуються в будинки по всьому нашому району, тож ми залишимось тут і проведемо останні години разом. А наше багаття відлякає щурів, але їм дістанеться це місто. Деміан Сумна. увага можливий перелив стічних вод під час сильного дощу так монеточки монеточки монеточки нещасний Намагався втекти, але помер. Знову банка консервованого китового м'яса. Воно поширене на островах, існує безліч м'ясних комбінатів, жироварень, китобойні. З китів добувають китовий жир, очищають і використовують як топливо. З цього почалась, в принципі, індустріалізація, суднобудування в світі Dishonored. Все працює на цьому топливі. Що тут? Не скидати нічого. Заборонено. Стік. До річки Ренхейвен. Хіба ми не повинні завантажити тіла у візки, які прямують до затопленого району? Так, але до Біса це надто далеко. Я не хочу підхопити, чому. А ти? Ні, але хіба еліксир не завадить цьому? Можливо, в будь-якому випадку. Давай просто скинемо їх вниз, хай щорізь з'їдять їх. Скільки їх тут? Ого. Кури не клюють. Потрібно скинути тіла пацючкам, щоб ті поїли. Відволікти їх... Щоб я змогла відкрити прохід, угу, угу. ой ой, очерет і багато трупів. Їх скидають просто у водопровід міста Данвол. Антисанітарія повна. Дифтерія, дезінтерія оце все сто процентів. Знову повторюється надпис: ніхто не вбереже нас від смерті. Ви не можете вбити щурячу чуму. Монеточки. Ростяжка. Раз. Ростяжка. Два. Что тут у нас? Монеточки, эликсир. Через гаманець? Пусковая установка для знарядов. Знешкодити і змародерити. Давайте. Знешкоджено. Ми отримали детальку. Запалювальний болт. Угу. Треба, мабуть, також сюди перелізти верхом. Аккуратненько. Знешкодити її. Супер. Я ще застрягла між кріслом. А, ні, вилізла вирісла все, окей. Більше нічого немає. Так тут ми були добре, добре. Знову багато трупів. Лист лорду-захиснику. Доброго здоров'ячка, Корво чи лорд-захисник, як ви знаєте, цей титул було незаконно відібрано у вас, ми слуги імперії справжньої імператриці. Група вірно підданих, лоялістів, які дуже хочуть познайомитись з тобою. Бери цю зброю, створену для тебе з найкращих матеріалів на островах, і зустрінься з нашим вуйком Самуелем. Поблизу місця, де ці тунелі впадають у річку Ренхейвен. Якомога швидше та удачі, у нас спільна мета. Побратимчики. Спеціальне обладнання. Тиба, яка оздоба до нашого образу. Арбалет. Файно, файно. Так, натисніть J. Оснащення зброєю та силами. Натисніть та затримайте колесико, щоб відкрити швидкий доступ. Оберіть прилаччі сили, купи ви хочете мати в лівій руці відпустіть для підтвердження. Призначте гарячу клавішу зброї чи сили, вибравши її на колесі швидкого доступу. Та натиснувши будь-яку клавішу швидкого доступу. Є 10 таких клавіш, ви можете налаштувати прив'язки в опціях мету обновлено втекти з каналізації зустрітись з новим союзником а ну глянемо так У нас є наш арбалет звичайні арбалетні стріли сліп артодротики для сну і пістоль це звичайні пістолетні патрони та запалюючі патрони болти Добре, сховаємо це. Водний район Данвол головна насосна станція. У тебе щось є? Монеточки були в нього, монеточки. А тут щось є. Есенція та монеточки. Я нічого не пропустила. Консервоване м'ясо лише хіба. Ой. знову розтяжка бачу а ми можемо тут перелізти ой нічого немає банка заливних вугрів пратчет заливні вогрі частка джелі джелі до речі джелі це желе холодець якщо буквально перекладати але на шотландському діалекті це означає гідний чесний джелі холодець якщо ти такий телепень що не можеш запам'ятати пошукай відповідь у своєму віскі віскі кумекаєш зрозумів якщо ти хочеш свою долю ти розберешся я повернуся за цим наступного місяця Ось і наші віски. 4-5-1. Коробочка. Та еліксир. Тільки цим шляхом, напевно, що... Він не пройде повз мене, Стер. Ти знаєш, на кого ми тут полюємо? Не намагайся взяти його сам. Але що робити, якщо поруч нема нікого з загону? Тоді спробуй зробити багато шуму, коли помреш. Перекинь щось, якщо зможеш. От сволоч. Тут пахне мертвим плакуном. Окей Ймовірно так, вони приходять сюди іноді помирати в темряві Просто залазь у воду і не виходь Нам до Стобіса підказок, говорить персонажі NPC не це було про плакунів Так, що тут? G-туторіал G-туторіал Обивство в процесі падіння Застрибніть на ворога зверху Та натисніть ліву кнопку мишки безпосередньо перед тим, як приземлитись на нього щоб виконати вбивство в падінні. Ви не отримаєте пошкоджень при падінні. Але вбивати я не хочу. Якось потихеньку його усунемо. І ось тут покладемо. І щурячий шашличок. А то підкріпились вже китовим м'ясом, заливними вограми, тепер щурячий шашлик. Клас. Взагалі китове м'ясо схоже на яловичину за корисними властивостями, але містить ртуть і токсини. ой. Особливо м'ясо зубатих китів. Його не зможу звідси виробити, тут вода. Ой, А де другий? А де другий? Він зараз побачить, мабуть... Фу. Так, побігли швиденько. Хоча на Ферерських островах досі є китове м'ясо. Підвішують засолені шматки на відкритому повітрі. Незважаючи на дослідження, десь у 2008-му Хогні де без закономірність між споживанням ртуті та високим рівнем хвороби Паркінсона на Ферерських островах. а Пізніше, десь у 2011-му, здається, керівництво островів порадило жителям не їсти, принаймні, нирки та печінки китів. Китове м'ясо споживати найчастіше раз в місяць. Жінкам взагалі рекомендовано не їсти. Особливо під час вагітності. Де він? А, ти висано, блін. Хай йому грець тиба. Хлопче. Хлопче козачку. Ісландія, Японія, Норвегія переважно вживають м'ясо досі. На чорному ринку можна його купити, принаймні. Один залишився. Один залишився. Хлопець молодець. Тут більше нічого немає? Чому я їх виробувала заради чого? Я думала, тут хоча б які... О Боже. Він іде сюди. Так, він іде сюди, він іде сюди, він іде сюди. Осна. Все Там щось є. Там щось є цікавеньке. Глянем, що тут. Записка мертвого відлюдника. Тут, біля Ренхейвен, я зроблю це місце своїм останнім домом. Воно смердить до порожнечі, але тушонка моєї бабусі із Мексини розвіє цей запах. Мексини – це такі безчелепні круглороті, вже не хробаки, але ще й не риби, попередники риб. Я пам'ятаю, як плив цією рікою до великого океану, цього величезного, сліпучого світла та блакитної води. Мені було 15, і наші сіті завжди були повні до розриву. Дивні часи, коли все пішло під три чорти: як би там не було, чи чоботи, наглядача, об мій череп, чи зуби щурів на моїх кістках, чи тремтіння чуми по всій моїй шкірі, для мене це не має значення. Яке приречення? У каждого своя история. Так, что тут? щи виберемося звідси. То в'язниця, то каналізація. Самуель. Жіноча в'ятוריה. Так, відро для сміття здається в оренду. Хорво ось тут. мирщий, й я друг. Бідолашний кит. Я Самуель. Я працюю на хороших людей, які дуже хочуть з тобою здебатись. Вони сказали, що ти прийдеш сюди, але я все одно не можу в це повірити. Я відведу тебе до них. Це просто вниз по річці звідси. Наскільки класно намальовані персонажі, їх обличчя з гостротою та грою тіней. Свій вклад вніс Седрік Пайроверне, концепт-художник. Ну що ж, гайда. Невинно засуджений. Статистика місії. Ворогів убито – нуль. Цивільних убито – нуль. Сигналізація спрацювала – нуль разів. Мертвих чи непритомних тіл знайдено – нуль. Загальний рівень хаосу – низький. Також тут є додаткові відзнаки за проходження рівня, такі як ми нікого не вбили за весь рівень та ми, наче там арачі, привид, нас не було виявлено жодного разу. Особливі дії ми відкрили, виявили кімнату відлюдника і відкрили сейф Джеллі. Що ми знайшли? Знайдено руни нуль, так як на цьому рівні їх в принципі немає обереги з кісток амулети немає, святині чужого – ні, картини Соколова немає, монетки – 885 штук із 1010. Це дуже непогано. Що ж, панове, ставте коменти, пишіть вподобайки. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!